Mugikorra lapurtu dizutela, hemen laua holku eta prebentziorako neurri. Deitu zure zenbakira, beste mugikore doetxeko telefonotik. Naiz eta lapurreta bat izan dela pentsatu, behar bada hastu egin duzu. Aurkitu duen horbeiteke eman aldizu edo lapurtu dizun pertsonarekin akordio batera heldu zaitezke. Lokalizatu eta rastro jarraitu alik eta azkarren. Haimat aplikazio daude, iOS edo Android mugikorrentzako doainik edo ordainketakoak direnak. IMEI kodea bilatu eta zure konpainiari deitu sin txartela blokeatu dezaten. Honekin, deiak interneta eta bar erabiltzea egidituko duzu, eta gainera lapurtutako endatu base batean gordeko duteko dea, beste zintxartela batekin ez erabiltzeko. Denuntzia jarri polizia etxe batean. Honetarako identifikatu behar zara jabe modura, albada eroske faktura eramanez, non IMEI kodea eta mugikorraren serieko dea agertuko den. Baina, nola kidin lapurreta? pin blokeoa, bazaitza, edo patroia erabili. Gero eta ohikoa da segurtasun hauek erabiltzea, baina ez dago guzti zabalduta. Honekin gure mogoikorraren erabilera ez baimendua babestuko du. Segurtenzun kopiak egin noiz behinka, asteru egitea eta datuak ordena gehiluan edo eta gordetzea gomendatzen da. Lokalizazio aplikazioak erabili. Moikorraren eta bakoitzaren arabera hainbat daude. iOSen iCloud, doakoa dena, Eta Androiden Android Device Manager doakoa edo zerberuz. Imeiko dea gordeta eduki. Imeiko dea gure zenbakia bezalakoa izan da. Oso garrantzitsua da gordeta edukitzen. Kodea ikusteko asterisko, almohadilla, 06 6, almohadilla, markatu behar da deibat izan balitz bezala.